Мале, инстаграм отделка да яде пържени филии за първи път. Здрасти, Дени! Здравейте, хора! Какво става? Добре, дошли в накотлон с мен. Сигурно си мислехте, че ще гала от на кафе, но не, закуската ще от мен. Ще правиме пържени фили. като за тази рецепта не ни трябват много продукти, защото не мога и да готвя. как ще ги кръстиш тия фили? Филиите на баба. Ти. <сех> На кой? <сех> На <баба ти? сех> трябва ни хляб. Много важна съставка в филиите. Яйца. Млякото не е задължително, но ако искате да стане нещо, е хубаво да го има. Ако сте по-веганеко-френдли, може и да е от кокос, предполагам. Така, мляко и квото намерите, така че ще го остава за свободна интерпретация. Окей, еми, няма да баба повече зрителите. Вадиме основните съставки отново, както говорихме преди малко, само може да си ги припомним. Взимаме този хляб, това ми е любимия, на фили, за да не си режете сами пръстите. Разбира се, може да извадите краечето, защото повечето хора не го харесват. И да вземете следващите фили. Да какво ти е любимото ядене на те? На мен? Да. Ами аз съм много добър в това да поръчвам храна по интернет. Но да речем пица. <laughs> пица капричоза е топ. Не знам къде са тука чиниите, затова ще използвам... А, Имаме чинии. Джоркоас, разбира се, любим мой цвят, не е синьо. Важно е да ги наредим в перфектна форма. Сега да осмисля какво ще трябва да се прави, като огледам реквизита, който мога да струша. Купа, помощ от публиката. Има ли купа? Не. Има дълбока чиния. Взимате една дълбока чиния или купа и я поставяте на вашият работен плод. Много е важно да вземете яйцата от хладилника, ако нямате хладилник, кокошарник или откъдето се сдобивате с тези продукти и какво съвпаден има точно две яйца. <съква> точно толкова ни и трябват. Така, гледате черупките да не влезнат вътре, но ако влезнат ще го измислим после. <съква> Дери как започна да се занимаваш с YouTube? Значи да се занимавам с YouTube през 2017 година. Аз винаги съм искал да се занимавам с актьорско майсторство, да снимам разни видеа, скетчове. Ходих по кастинги, обаче много се ядосах, защото в крайна сметка почти всичките кастинги, на които съм се явявал, са били предварително избирани хората. И просто 2017, заедно новичкото с което снимахме YouTube видеа, решихме да създадем The Boxing Antelope в една студена януарска вечер. И оттам така започна цялата идея на канала, започнахме да Снимаме видеа, скетчове и чак до ден днешен песни, предизвикателства и така. Сами трябва вилица. Това пасато. <прави> Добре, ще разбиваме, понеже са, както казахме, пържните фили на баба Ти. Те не са имали пасатори едно време. Ще биеме на ръка. Е така, разбърквате яйцата хубаво, докато се получи еднородна смес. Но разбира се, не е да стане на пяна, ако имате чак такъв откат на ръката. Ако имате по-голяма купа, може да вкарате колкото мляко искате, но понеже нащо е по-дълбока чиния, ще сложим съвсем малко мляко така за разцветка. И за да се получи реално сместа. места. Да не, ходи ли си някакви курсове по актерско майсторство? Да, този, който на мен ми е любимия, беше аз бях 10-ти клас и ходих на кандидат студентските курсове за надфис. И бях най-малък. Не знам защо се записах, просто исках много да уча в а, академията, макар че сега крайна сметка не записах там, но с най-голямо удоволствие ходих почти всеки ден на уроци да ми крещат и да казват как не ставам за нищо. Беше изключително каляващо преживяване, защото сега вече с социалните мрежи и така нататък изобщо не обръщам внимание нито на хейт, нито на нищо, защото съм преодолял всичко това, очи в очи. Буквално. Като ходиш на кастинг не те имат и реши да си направиш сериал сама. Еми в крайна сметка, като се самопродуцираш, няма кой да ти откаже. Да, и примерно много хора, нали, много се радвам, че в последно време, особено кърва Луна, е един сериал, който правихме, другия проклятието, се възприема доста позитивно от публиката. Нали, разбира се, има си и хейт коментари, при които хората за като това не е професионално, нали? Което е истина, това са си аматьорски продукции, нали, сценаристи сме си ние, актьори, монтажисти, всичко. Така че се стараем, с всеки епизод се научаваме на нещо ново, на нещо по-добро от предишното, надявам се и така. А как реши да направите сериал и как? Събра екипа, как започна всичко. Първият веб сериал, дето сме правили за моя канал е Кърва Луна и цялата идея се зароди октомври месец 2020 когато аз реших, че трябва да снимаме видео на хелуинска тематика точно, нали, преди Хеллоин самия празник, като първото видео, което исках да направим да е на тематика свързана с въркулаци. Обаче, като споделих идеята с останалите от екипа и се разбра, че идеята не може да се разкаже в тия 15 минути, които първоначално бяха замислени, а сценария може да стане много по-така интересен и развит и така се събрахме с бюджет от 0 лева и една дъвка, и си ги направихме. До къде стигна с филиите? В момента стана като някаква чорба, защото сложих канела, чух, че някой тук от екипа обожава канела. И затова реших да му сложа колкото може повече, сега минавам на захар, много важно. Две супени лъжици захар, тука нямаме супа, нямаме лъжици, но имаме захар за кафе, така че сипваме две пакетчета, надявам се да е достатъчно. Ванилия и други такива екстри нямаме, ако имате, добре сте дошли да си сложите. Може и да продължиш рецептата като вредеш в ролята на секси момчето? И така хора, първо разбърквате много бавно. За да усетите звука на вилицата, която трака по чинията, както тракат матраците нощно време. А сега може ли като лузъра? взимате една филия хляб, такава, я потапяте вътре в сместа и, и т -т такова, тапяте я още, докато стане цялостно и после си я слагате в котлона. А сега като бяче? Бате, фащате ги тези всичките филии, питате ги кол от борса, ако са от другия ги биете, след това фащате, метате я вътре, показвате кой е шефа и отидете се напиете. А сега като пияна жена може Пяна жена? но той има една тук. <laughs> Тя ще се справи най-добре. Да <laughs> <ви измиквам> го направо. това е якото парти. Ууууу! Това е прави. Хора, това е <яко> <laughs> <laughs> <Хора, това> уникално! Не, нищо ни пиеме. Аднака няма много между другото. Няма кой да ни бие, Тук сме най-добри от бар. Тигаш ти трябва е, препоръчително. <laughs> Сами трябва котлон. Тиган. Котлон имам. Това. Не той. Позволи си индукционен котлон? Да. Ти? Не. Ма <рисък> <рисък> то не трябва да е толкова трудно. Слагаш го това. Салко гръм не е, извинявайте. Ага, 5-5, какво ще рече? Мяше го дигна на 7, че да стане по бурус. Сега ни трябва масло или олио. Ма нямаме май. За теб. Па не, <към> и за малко да забравя, то ни трябва и сол, но то е късно, така че ще ги посоля самите тяха. <към> Съжалявам хората, те трябва да го е да това. Добре, готвиш си нещо вкъщи, не сте Да, да, да, смисъл. Малко се правя, смисъл. Готвил съм си, смисъл, всеки ден си правя такива, нали, по-хелти неща, нали, деца вълват фитнес ядената, ама те са главно да си пържиш паржоли и да си направиш една салата и в най-най-тежкия -най -най случай да си приготвиш урис. Така че, мога да готвя сравнително окей, okay, но не Ти много. Много тежки случаи си има. Мале, веднъж като по-малък бях решил да правя чизкейк. И взех бисквити с захар, сметана с захар че да има захар, конфитюр и добавих още половин килограм захар в сместа и хора това не може да се докосне, буквално баба ми, която няма да хвърли посмъртно храна аз викам, баба това трябва да се изсвърли и как ще го хвърлиш? това е храна, разхищение, аз викам, пробвай го тя века, няма как да е толкова, зда, ще си го ям за закуска цяла седмица и само взе така съвсем малко пробва Ма ние го оставим отвънка, то някой ще го вземе. Ще му, ще му се наслади. Не е моето. Язикът добре. Може добре. И от тогава никой не ми вярва, че съм роден кулинар. Просто е скрит талант, който е толкова дълбоко скрит, че аз не мога да го намеря. Дени, 10 бързи. Тикток или Ютуб? Тикток. А, деба. Давай. Проклятието или кърва луна? Кърва луна. Ема или Меги? Меги. Елекса или Йоан? Оф, това е много трудно. Йоан. Ютубър или певец? Ютубър. Пържено или печено. Печено. Дупе или цици? Цици. Рекия с салата или бира с картофи? Бира с картофи. На море или на планина? На море. Сериал или песен? Сериал. Между другото, филиите не изглеждат толкова зле. Мирише малко на изгорял. Не, е верно. Мирише на коледа. И на коледните празници, които идват. На мен ми остава още малко от сместа, за да мога да нахрана целият екип. Ако няма следващ епизод, се извинявам. Може прияко да съм бил замесен. Трудно ли се прави сериал? Да, изисква изключително много усилие, труд и хората наистина не го осъзнават, че когато е такъв тип продукция, както казах, която ние сами си правим всичко, няма продуцентска компания, която да застава зад нас. Нали е доста по-сложно да се координира, нали, всяка една част от това да се заснеме, нали, от самия сценарий до хората, които участват в него и така нататък. Защото когато седи огромна компания зад гърба ти, има бюджет, който подпомага също така всеки екипа да е голям, всеки да отговаря само за отделна част от проекта, докато при нас всеки си е режисьор, всеки помага на другия и така нататък. Матио, де го знаеш това? Е, защото съм участвал все пак и в продукции за телевизията. Даже последно септември месец участвах в няколко епизода снимахме за татковци по BTV, което го дават. И нали, това веща си е съвсем, съвсем професионална продукция, нали, с голям екип зад гърба. И нали, хората много често сравняваха кърва луна нали, с американските тин сериали, нали, свръхестествени елементи. Нали, много благодаря за това, но ние нямаме нито техния бюджет, нито техния екип. Правим всичко по силите ни. Но как го оценяващи? Аз лично много си ги харесвам, правя ги с огромно желание. Така всички участват безвъзмезно, дават всичко от себе си и снимаме до 6 часа сутринта, нали, на студа, всеки се хвърля на земята, прави екшен, бойни сцени, играе ролята на каскадьор. Затова мисля, че се справяме много добре. И поне главното, което иск целим, да забавляваме публиката. Се надявам да го постигаме по един или друг начин. Дали хората го гледат наистина с дали се забавляват на нас, на наш гръб или заедно с персонажите, важното е че представяме нещо за публиката, което да ги развеселява или да са преживяват трудните моменти заедно с нас. Най-важното което трябва да има един човек е хъс да направи нещо, да да всичко от себе си, пък както каза старите хора, да става каквото ще. Нали вече доста време телевизиите не са това което бяха преди, примерно сега вече има и Netflix, и HBO GO, и нали Какви такива формати, в които човек може да си влезе нали, през телефона, компютъра. Така че смятам, че YouTube, TikTok и всичките тия платформи дават много място и сцена на всички да се изяват по някакъв начин, да представят това, което искат нали, на дадена аудитория или на хората. И имат пълната свобода, защото примерно преди 20 години дори на музикалната сцена е немислимо да пускаш песен без да има голяма продуцентска компания зад гърба ти. Докато сега, който нали, има такава възможност и е решил да се пробва, може да си качи собствения проект в YouTube. И нали, да остави хората да решат дали това нещо ще се слуша, дали ще се хареса и така нататък. Как върви новата ти песен? Ами, между другото, върви доста добре за сега. Тя е доста по-различна от предишните. Казва се право в десетката. Ако не сте я гледали, много ще се радвам да ме подкрепите. Въпреки че не съм професионален певец, наистина влях много емоция в този проект по реална ситуация, за една доста моя тежка раздяла през годината, за една токсична връзка. Надявам се наистина да успеете да се преживеете цялостното нещо от клипа до музиката. Не Музиката... приличат тия филии, които ги направи. Гурме. <съща> това не са филии, това е смелено брашно с а, загар и канела. Чайте сега ще го така направя да е по-приветливо. Взимаме небесно син цвят и сега я подреждаме. Е така. Много е важно да представите филиите като ветрило за да създава иллюзията, че са повече и сте си играли доста време да ги правите. Подредихме филиите по този начин, ветрило, както казах, много готино, много квалитетно направено и взимаме това сладко, от това е сладкото на бабата на Дули. Не, не, не е Ама ти бурканите ли си донеса се <сълтва> Това не се пренесеш и много внимателно поръсваме, поставяме сладкото в чинията, така че да не си взаимодейства с филиите, понеже не всички може да са фенове на конфитюра на Ивомила. Слагаме го съвсем е така леко, отстрани. Понеже все пак сме в България, сирене няма как да им... няма? Ми ням. няма. Няма. Има Филаделфия? Има Филаделфия. Филаделфия има все пак. Нищо не крещи Балканския полуостров като Филаделфия. Сигурно ще е лайт сега. Салко е лайт. А, не е оригиналната. Добре. Боже ви докато ни го плетваш да ни направиш тоя танц. Мале забрал съм го. Това бе от а, една кампания, която правих а, миналата година с Метро. И първоначално танцът беше много сложен, защото те казаха да пращаме те нали, на хореограф, защото те знаят, че аз танцувам, понеже преди съм бил в танцови групи. И аз им бях споменал този факт. И те викат, пращаме те на хореограф, трябва да стане някакъв много мощен танц, много труден. И аз викам окей, и ходих цяла седмица на хореограф, направихме супер якия танц и накрая казаха, ама то е много труден, хората няма да искат да го правят. И затова за нали, набързо го сменихме и го направихме в Сегашния му вид, макар че те май даже се изтрили цялата кампания. Май не знам как го намери това. Може да го направиш с филиите там? танц? После кой ще ги е дете филии? Значи това е разхищаване вече на храма. Майде. Значи то беше така, така, така. Дава се едно да се разкарат хората. Когато чуеш бита, музиката усили. Има се пак едно, две, три. Тръгвай, включвай се и ти. Танцувай бързо в ритъма, вълна и се усмихни. Е, професионализъм в действие. Не мога да ме барнеш на тия неща. Чакахме ли някой нов сериал от те? Ами, за сега пуснахме проклятието и хората много искат да го продължим. Но декември месец може да очаквате, точно, примерно, една или две седмици преди коледа. Ще правим кратка коледна поредица, която разказваме една традиционна коледна история, която със виждали, чували слушали. И така нататък, но през нашата призма. Няма да е хорър този път, няма да има убийства и такива неща точно преди този светов празник. И веднага след това, новата година, се връщаме с серийни убийци, проклятия и всякакви други неща, които доказват, че явно ни трябва психологическа подкрепа. Добре, сценариите ми е много интересно, кой ги пише. Последно на проклятието го писах аз и едно момиче Яница, която е завършила точно това в Англия, а пък за Кървава Луна първи сезон го писах с Ива Дичева, която също участва в сериала. Какъв съвет би дал на новите ютубери, тиктокери, инстаграмари? Бих им казал да не се отказват, нали, ако наистина искат да се случи това, да се занимават с социалните мрежи, да не се отказват, защото първата година, в която аз качвах, имах около 150 гледания на всяко едно видео и това бях аз, който карам роднини и приятели да ми ги гледат по 2 три пъти видеата, или даже взимах хора, телефоните на хората навънка и ги абонирах и си го промотирах, давах листовки така. Всякакви методи пробвах нали, да се разпространи информация за канала и изведнъж след една година, чак година и половина, първото видео, което стана по-популярно, беше момичета срещу момчета и така, нали, наистина не трябва да се отказват, не трябва да обръщат внимание, разбира се, колкото и клиширано дое да звучи на хейт коментари и просто да се стараят и да продължават напред. Това съм го гледал по телевизията с той. Така му се дига цената. Това е екстракт от пчели от Мадагаскар. Ето хора, това е финалното, което се получи. Плато от а, пържени пили на баба ти с а, конфитюр домашен, благодарение на Ивомила. Типична балканска Филаделфия и екстракт от а, пчели от Мадагаскар. Това е, надявам се, на всички от екипа да им хареса, да не се лозоват в токсикологията заради мен и да продължат същото. да на здраве! Аз бях Дени от The Boxing Antelope. Абонирайте се за канала на DAS Studios, червения бутон по-долу, със коментар. Напишете какво мислите за сериалите, за новата песен право десетката и като цяло за готварските ми умения. Надявам се да ме поканат отново. Останете се така готини, яки, позитивни и пау!